När jag har använt original i en inlämningsuppgift på Canvas tycker jag det är smidigt att börja med att gå till omdömen för att se så att analyserna är färdiga. Och det är de i den här kursen. Jag ser att jag har ett färgat block på var och en. Hade det varit en liten klocka här istället hade det betytt att analysen inte var färdig ännu. För att då komma åt och se de här analyserna så behöver jag gå till Speedgrader för uppgiften. Och här ser jag, för varje student, hur hög textmatchning original har hittat. Den här vill jag titta lite närmare på, och då klickar jag här precis på den färgade rutan med procenttalet. Så öppnas analysen. Och Här kan jag nu klicka på textmatchning för att gå vidare och titta vad det är för träff som har blivit. Det här säger ju ingenting om vem av studenterna som har kopierat vem, utan vad den visar med är att texterna är exakt lika och att Anna var den som lämnade in först och därför hamnar hennes arbete på den här sidan.